Kuu näyttää aina saman puolen maapallolle vaiheestaan huolimatta, eli kuu on vuorovesi lukittunut maahan nähden. Myös Pluto on vuorovesi lukittunut kuunsa Karonin kanssa, ja ne näyttävät molemmat aina saman puolen toisilleen. Eli Pluton toiselta puolelta ei näkisi tätä kuuta koskaan. Entä jos maapallo olisi vuorovesi lukittunut aurinkoon niin, että toinen puoli maasta on aina auringossa ja toinen varjossa? No, vuosien kuluessa tai ajan kuluessa... Toinen puoli maapallosta jäätyisi ja toisella puolella meret lähes kiehuisivat sadan asteen lämmössä. On esitetty, että ajan myötä tähän valon ja varjon ikuisen rajaan saattaisi muodostua vyöhyke, jossa pystyisi esimerkiksi kasvit yhteyttämään ja tässä kyseisessä simulaatiossa Suomelle sattuu käymään aika hyvin. Avaruudesta on löydetty planeettoja, joissa on tämänkaltainen järjestelmä toki ilman elämää.